Не працює рентгенслужба та кабінет ультразвукової діагностики, чому у Хмельницькій поліклініці вимикали електроенергію під час прийому пацієнтів. Пластуни Хмельниччини перейняли віфлеємський вогонь, коли офіційно його будуть розповсюджувати громадами області. На гостину до Миколая. До півсотні дітей відвідує щодня гостину Святого Миколая, яка запрацювала в обласному театрі «Ляльок». У боях із російськими військовими загинув гранатометник з Ізяславського району Ярослав Дерда. Він служив у гірсько-штурмовому батальйоні. Інформацію підтвердили в Ізяславській міській тергромаді. Ярослав Дерда був добровольцем з перших днів повномасштабної війни. Загинув 11 грудня цього року під час відбиття штурмових дій противника на Донеччині. Чоловіку було 41 рік. Про дату та час прибуття транспорту із тілом загиблого та поховання повідомлять згодом.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 адміністрація, наша комунальна підприємство, закупила на всі поліклініки генератори. І ці генератори на під'їзді вже десь з дня на день мають бути. Василь Триняк каже, два останні тижні були складними для закладу через хаотичні, довготривалі відключення від електроенергії. До 11, 11:00, з 11:00 і далі немає світла, тому нам прийшлося виходити з цього положення самим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 це один заклад, ми не ділимо пацієнтів між поліклініками. Якщо трапляються перебої з електроенергією, будь-яка поліклініка під страховою ту, в якій немає на даний момент енергопостачання. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Брифінг з приводу ситуації в енергетичній системі Хмельниччини зібрали в обленерго. Технічний директор компанії Олексій Філіпчук розповів: ворог вражає крупні вузлові підстанції, з'єднані в єдину систему України. Від цього споживачі залишаються без електрики, хоча енергетики намагаються оперативно відновлювати мережі. Минулий тиждень розповів на брифінгу технічний директор Хмельницького обленерго Олексій Філіпчук. Став періодом чи найбільших випробувань енергосистеми України й області. 5 грудня одночасно по технічних причинах було виведено в ремонт аварійний, одразу декілька блоків на атомних електростанціях і одразу декілька, скажімо, по об'єктах теплової генерації. Це спричинило одночасно з усіма наслідками, які ми маємо, досить значний дефіцит, який вийшовся в енергосистемі. При цьому доведена величина до Скажімо, потреб області була доведена до всіх плюс-мінус на рівні 50 відсотків, а можливо й менше. Із цих 50 відсотків доведених лімітів 80 відсотків йшли на критичну інфраструктуру. Лікарні, інші медзаклади, водонасосні станції, каналізацію, котельні та соціально важливі об'єкти, хлібопекарні, молокозаводи, базові станції зв'язку. За словами Олексія Філіпчука, тих лімітів не вистачало у повній навіть на ці об'єкти. Додавалися й локальні поламки, каже технічний директор. Наше обладнання воно ламається. Воно виходить з ладу. Такої навантаження і динаміки щодо е, на мережі, мереж, які фактично ну, вони всі старі. Так. Перевантажилась лінія, лінія фізично просто виходить з ладу, вона термічно обривається, е, і ця лінія падає, Тобто, е, фактично всі споживачі залишаються з То про які тоді вже графіки говорять. За його словами, споживачів поділили на чотири черги, щоб якось стабілізувати ситуацію. Однак, коли регіональний диспетчер повідомляє, що 10 хвилин потрібно зняти навантаження в мережі для балансування генерації споживання, то не бере до уваги жодних черг.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 Каже про Ларісу Власенко і її колега по цеху, заслужена артистка України Поліна Попач. Більше п'ятидесяти років прослужила в обласному музично-драматичному театрі. Розповідає про Ларісу Власенко і її партнер за виставами, заслужений артист України Степан Бортнічук. Прекрасний партнер, друг, товариш, життя радість. Немає слів, не розпекцію, не кому працює.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 Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.